Ціна борщу. Як після повномасштабного вторгнення змінилися ціни на основні продукти харчування? І що прогнозують експерти? Майстер-класи, екскурсії та спортивні розваги. У Хмельницькому відкрили зимовий табір для дітей. Чи можна туди влаштувати дитину? Майстриня з Ярмолиниць створює мережевні різдвілені писанки, які має у своїй колекції президент.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 дешавшого з 42 до 12 гривень. Мука борошно пшеничне, воно здешавшого з 17 до 16 гривень.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 це все додатково обтяжувало логістичні затрат. Осінь на зростання цін за словами Дениса Марчука. Вплинули обстріли Росією української інфраструктури. Вже з цього періоду фактично фіксуємо додаткове обтяження ціни за рахунок додаткових витрат, які несуть товаровиробники від моменту застосування альтернативної енергоносії. Найдорожче зараз якби огірок, напевне, що тепличний огірок це зараз найдорожче, тому що проблема зараз з подачою тепла.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 Українці і жителі Хмельниччини в 23-му році не відчують дефіциту основних продуктів – молочки, хліба та олії, розповідає телефоном генеральна директорка Асоціації виробників молока України Анна Лавренюк. За її словами, обсягів молока та молочних продуктів, вироблених в західних областях, цілком достатньо для внутрішнього споживання. Хоча поголів'я великої рогатої худоби, порівнянні з 2021 роком, зменшилась на 233 тисячі корів. Маємо зауважити, що при цьому у статистиці наразі досі не враховується, немає даних. По таких областях, як Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька, збір даних звідти неможливий. Викликів наразі в підприємств залишається дуже багато. Тим не менш, у зв'язку з блокуванням експортних каналів через молек та неможливістю збуту рослинницької продукції, саме молочна товарна ферма стала головним донором обігових коштів для підприємств. І ті господарства, які мали тваринництво, вижили і мали можливість і зберегти робочі місця. За її словами, в поточному році можливе подорожчання деяких продуктів, якщо знеструмлення триватимуть і надалі. Оскільки частка електроенергії в собівартості виробництва молока при використанні дизельгенераторів зростає з 5-6, а подекуди в 10 разів. Із її слів, займатися сільським господарством у прифронтових та деокупованих областях наразі ризиковано. Близько 45% посівних площ України в окупованих і прифронтових областях обробляти неможливо. Хоча сапери розмінували вже майже третину сільгосп угідь. Саме через цю причину підприємства не змогли посіяти озимі зернові, і дуже високий ризик того, що і ярі зернові вони також не зможуть посіяти. Якщо на 2023 рік робити прогноз, то аналітики сходяться на думці, на створочаться посівні прощі на 40-45% під зерновими, а вал збору зернових впаде на 60%. Підприємства змушені будуть змінювати структуру посівів на користь олійних культур, орієнтовно на третину. Очікуваний вал зернових у 2023 році знизрені зараз на 60% порівняно з 2021 роком і на 37% порівняно з результатами 2022 року. Очікується, що у 2023 році зернових ми зможемо зібрати приблизно 34 мільйони тонн. Олійних прогнозується навпаки зростання на 13%. І на експортний потенціал наш, порівняно із тими 85 мільйонами тонн, які ми могли експортувати в 2021-2022 маркетингового роках, упаде до 35 мільйонів тонн. Хоча внутрішнє споживання в наше буде однозначно забезпечене, нашим споживачам немає про що хвилюватися. Станом на 4 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 108 910 російських військових. Противник втратив 3038 танків та 6106 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2039 артилерійських систем, 424 реактивних систем залпового вогню та 215 засобів протиповітряної оборони. Під 24 лютого українськими військовими знищено 283 літаки, 1840. 42 безпілотних літальних апарата та 270 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4745 одиниць. Спеціальної техніки – 181. За 315 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів. Збито 723 крилатих ракет. Прорізаємо. Організаторка культурно-дозвільєвої діяльності Центру Плоскирів Ольга Шевцова допомагає 9-річній Анастасії Уваровій зробити зимового янгола з паперу. Дівчинка розповідає про свій виріб. Я його зробила підтримку до України, думаю, подарити його мамі. Визначився з кольорами для свого виробу і десятирічний Дмитро Берцюх. У мене є така ідея, що от хто буде синій, то жовтий наполовину. Тут, он, мабуть, оранжеве.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 Про Ми сьогодні завітали з метою профілактики, поспілкуватися з дітками і нагадати їм про правила дорожнього руху, також поговорити про безпеку в такий важкий час, військовий стан, нагадати, як себе поводити під час повітряної тривоги, загальні питання. Ну і, звичайно, на, на завершення хочемо зробити їм приємне, подарувати флікери, світло відбиваючі елементи, які будуть, завдяки яким вони будуть помітними на дорозі.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 навіть новорічні писанки можуть бути. Писанки взагалі починають писати після нового року. Ці писанки не малюють, їх пишуть, тому що ми, якби пишемо, ми і закладаємо інформацію позитивно, звичайно, з побажаннями, тому що кожен символ він щось означає. Я домовилася з чернівецькою фірмою. Я їм зробила партію писанок і приїхала, і вони мені дали дуже багато старосиних яєць. У мене зараз в планах робити мішану техніку, розписувати і різьблення. Поміж різьбленням був кольоровий розпис. середині їх можу позолотити, зверху можу якісь деталі. Наталія розповідає, має чимале домашнє господарство. У мене 20 кіс, у мене ці корейські поросята, ще є корова, є тиля, є пси, кути, кури, качки. Тож займатися творчою роботою, каже, може лише вночі. Тільки вночі вже все тихо, спокійно. І діти сплять на подвір'ї теж тихенько, тільки інколи півень закричить, то вже я орієнтуюся, скільки часу, чи то 12 годин, ночі, чи то 3 години ночі. Працюючи, я не відчуваю часу, не відчуваю втоми. А вже інколи, коли там встану з крісла, там вийду. Тоді вже можу відчути, що то вже пора відпочити. Наталія викладає образотворче мистецтво і веде гурток писанкарства. Каже, дітям це дуже подобається, та різбні на шкарлупі не для дитячих рук. Це надто тонка робота, яка вимагає точності. Називаю їх мереживні писанки. Мереживні вони дуже такі хрупкі, такі <сміс> <сміс> делікатні, але Кажуть, майстер, чим більше дірочок зробить, тим він майстерніший. Лопало багато, було вже таке, що готова робота, людина взяла дивитися. І ой, мені це подобається, тому що потрібно відчувати майбутній візерунок, відчувати цю шкаралупу, щоб вона не лопла. Хоча старосине є все, воно міцне. Але все рівно жодної людини не було такої, що їй не подобається. Це найкраща винагорода для, для мене це коли людям подобається. Для кожного майстра це найвища винагорода. Наталія каже, її мережені писанки є в багатьох країнах світу. Розповідає, туристи Західної Європи та навіть Японії купували її витвори. І в Україні, в приватних колекціях їх багато. У мене велику партію ще Ющенко купив. Поїхала на один фестиваль в, в Рахові. Підношу голову, дивлюся, Ющенко стоїть так каже – цю, цю, цю беремо. Через тиждень чи дві неділі в Чернівцях і Катерина Ющенко прийшла і всі решта в мене забрали. Світлана Поробок, Суспільні новини, Хмельниччина.